טוב חברים, אנחנו בקרוב תסעים מדרום אפריקה, ובדרום אפריקה אני מתכוון לעשות את הבנג'י גשר אגבוה בעולם ולכני זה רציתי להתנסות בבנג'י בארץ ואחרי חיפוש البانجي מצאנו שהבנג'י אגבוה בארץ נמצא בפארק אקסטרים אקו אז uh, הנה אנחנו פה הגענו לנסות אז הפארק בעצם כולל שלוש חלקים uh, שעוברים אותם לפי תחנות וזה אמור לקחת שזה כולל קיר טיפוס, קצת בנצ'י, ומה שאתם רואים מהפתורה טיפוס אה, בגובה, מה שנקרא. ואז לבסוף, אומגה. עכשיו, אתה אני לא מזכיר את המזכן לקראת אני לא מזכן אני מזכן על הורד את תגיד לי لا هر كيمات ساعتين صيامنا ببارك كلت خنا عسينا كامب فاين شر تصينا بمحيط اتكفنا على اوميجا وابانجي شنمش نينن ب اميتكني ما مش قادرين بكيفين מקווה אנא נתם אצל תומן ויתריא בטיול לבא. היאל לבא, חברים.